Θα μπορούσατε να μας περιγράψετε με απλά λόγια τη διαφορά μεταξύ της μεθόδου FUE και της μεθόδου STRIP. Στη μέθοδο FUE, STRIP που είναι η παλιότερη τεχνική, mm -hmm. με νηστέρι, ουσιαστικά αποκόπτεται μια λωρίδα δέρματος που φέρει τριχοθυλάκια από το πίσω μέρος του τριχοδού κεφαλής και εν συνεχεία αυτό πηγαίνει για επεξεργασία στους βοηθούς του τεχνικού της μεταμόσχευση, οι οποίοι το τεμαχίζουν σιγά σιγά σε μικρότερα κομμάτια και μεταμοσχεύουν τα μοσχεύματα που προκύπτουν στην λίπτρια περιοχή. Στην περίπτωση τη FUE, ουσιαστικά με μικροσκοπικά εργαλεία μεγέθους λιγότερο σε διάμετρο από ένα χιλιοστό, υπομεγέθυνση, παίρνουμε μεμονωμένα τριχοθυλάκια ή τμήματα τριχοθυλακίων από τη δότερη περιοχή, και μάλιστα όχι μόνο από το πίσω μέρο του τριχοτού τη κεφαλή, αλλά και από τα πλάγια και από άλλε περιοχέ, όπω είναι το πρόσωπο ή το σώμα, και τα μεταφέρουμε αυτούσια, χωρί επεξεργασία στην λίπτρια περιοχή εκεί που έχουμε τις ανάγκες.